Toi românii sunt vizai, proiectul care schimb vârsta de pensionare. Decizia guvernului de a micora contribuile la pilonul 2 de pensie a stârnit o serie de controverse în spaiul public. În ciuda acestui lucru, executivul nu s-a oprit aici. Vrea ca pensiile private să devină opționale. Astfel, românii pot opta la ce pilon vor merge contribuțiile lor. Ca și când toate acestea nu ar fi fost de ajuns, ale ei pregătesc un nou proiect care vizează toii românii. Vezi aici cum s-ar putea modifica vârsta de pensionare. Propuniectul a fost depus la Senat.